ברוכים השווים. בסוף הסרטון הקודם, אמרתי לכם שאם יש לי שני וקטורים, תרשו לי פה להמציא חדשים, כך שאני אוכל לצייר אותם גרפית עוד מעט. נקרא לווקטור הראשון, ניקח צבע אחר. נקרא לו A. טוב, הצבע משחת שיניים הזה מתחיל להיות מעץ בין. בואו נבחר משהו יותר מרגיע. נקרא לווקטור הראשון A. וכדי שיהיה מעניין, זה יהיה מינוס 3 כפול וקטור היחידה i, ועוד 2j, כלומר 2 כפול וקטור היחידה j. ויש לי גם את b, שהוא שווה 2 i 2 כפול וקטור היחידה i, ועוד 4 כפול וקטור היחידה j. אז אם אתם זוכרים בסרטון האחרון, אני הסברתי לכם שהסיבה שבללה הנושא של וקטורי יחידה, חשוב, או בעצם אחת הסיבות לכך, כי יש לנו הרבה סיבות לזה, אבל אחת הסיבות שאני הייתי בה, אחד הדברים המועילים, זה שקודם כשחיברנו וקטורים בצורה גרפית, עצבנו את המזנב לראש, חזותית בשיטת המצולב, ואז קיבלנו את הסכום. לא היית לנו דרך לבטא את זה בלי ציור. אבל כשכותבים וקטורים ככפולות של וקטורי היחידה, אין צורך לצייר אותם. ככה קל יותר לחבר וקטורים. איך אנחנו עושים זה? אנחנו מחברים את רכיבי x ואת רכיבי y בנפרד. אנחנו אומרים ששני הווקטורים האלה, A ועוד B, שני החיצים המוזרים האלה למעלה מסמנים של וקטורים. למה זה שווה? זה מינוס 3 ועוד 2i, אני שוב פה מחליף צבעים שרירותית, סתם כי מתחיל להיות משעמם. אה, אוקיי, אז מינוס 3 2i, ועוד 2, 2 4j. רק חיבלנו בנפרד את רכיבי ה-x, או הכפולות של i, וחיבלנו את רכיבי y או של j. אה, בגלל ש-i הוא וקטור היחידה בכיוון x, ו הוא וקטור היחידה y. אז מה מקבלים? כמה זה מינוס 3 2? זה מינוס 1, קיבלנו מינוס 1i. אפשר להשאיר את זה כ-i, אבל אני את ה-1 הזה כי אנחנו בשלב החימום עם וקטורי היחידה אז מינוס 1i ועוד 6j אולי אתם לא יכולים לסמוך על המילה שלי סתם ככה אתם לא נראים כאלה שמאמינים בעיניים עצומות ואתם צודקים לכן אני אעלץ להראות לכם שזה עובד על כך שנחבר את הוקטורים בצורה גרפית ואז תראו שזה באמת עובד בואו נצייר אני מקווה שזה ייתן לכם תחושה כללית יותר טובה לגבי וקטורי היחידה. אז אני אצייר את הצירים. זה ציר ה-Y שלי, וזה, הופ, כאן ציר ה-X שלי. אולי לוודא שיש לי מספיק מקום כדי לצייר את וקטורי היחידה או את הווקטורים שלנו. כדי להראות לכם שהצירים נמשכים, נמצא את החיצים האלה פה. בסדר. עכשיו נגיד שזה שתיים, שלוש, זה פה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אני אצייר גם פה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, ועכשיו אפשר יהיה לחבר אותם. אין צורך שאני מזבז את המקום כאן למטה, קודם אני אצייר את הוקטורים, מינוס שלוש i ועוד שני j. מינוס 3i זה כאן, זה וקטור שיראה משהו כזה. זה מינוס 3 כפול וקטור היחידה, זה הולך שמאלה. נכון? כי i הוא אחד בכיוון לחיובים. כותבים רכיב שלילי, זה מזיז אותו לצד השני. אממ, נשתמש בצבע אחר. זה מינוס 3i ועוד 2j, ועוד 2j אז אני אראה ככה. כשערינו לחבר את שני הוקטורים האלה בצורה גרפית, נציב אותם זנב לראש. אפשר להזיז את הוקטור הזה ככה, למעלה, ולצייר אותו כאן, או להזיז את הוקטור הזה ולהציב את הזנב שלו על הראש של השני. אנחנו נזיז את זה למעלה, אז הזזנו אותו לפה. תזכרו שאנחנו עושים את שיטת החיבור הגרפית, זנב לראש של וקטורים. הצבתי את הזה הזה, מה קיבלנו? ככה. נצייר אותו באותו צבע כמו וקטור A, כי אני מרגיש שהציור הזה הולך כבר להסתבך. Ee, רציתי להשתמש בכלי לציור קווים, זה יצא יותר ישר. אוקיי, okay, זהו וקטור A, ככה הוא נראה. עבדנו בכיוון ההפוך, נתתי לכם את רכיב x ואת רכיב ה y של הווקטור, וחיברתי אותם בשיטת המצולה, כלומר זנב לראש, ככה שייצאתי צוג יותר כאלה עם מה שעשינו כאן למעלה, במקום לצייר, פשוט לפי צוג של וקטורי היחידה. נמשיך, איך נראה וקטור B? זה 2i, נצייר אותו כמובן בצבע אחר, זה הוקטור הזה, 2i, כלומר 2 כפול וקטורי היחידה i, אז זה זה, 4j, 1, 2, 3, 4, נראה ככה. ניקח את זה, ונציז זה toxמולה, כדי להציב את הזנав שלו לראשו של לבעctor השני, ואז יראה ככה. בעctor B יראה, אני sets ככה. אני של הזנав לראש, וכאח אני מקבל את בעctor B. ואחרי גרפית, אני sets זה באותה צורה שבחיבורתי הרחיבים. אני מציב את הזנав של אחד הבעctors על ראש השני, וכאח נקבל את וקטור אפשר לעשות את זה כמובן בשתי הדרכים. נזיז את הוקטור הזה. נזיז אותו בכיוון הזה. תזכרו, כשנתונים וקטורים יש לנו את הערך ואת הכיוון שלהם. זו לא נתונה בהכרח נקודת ההתחלה. אבל כן, ניתן להזיז אותם, בבלי לשנות את הכיוונים שלהם או את הערכים שלהם. כך אנחנו מחברים אותם, מזיזים אותם ומציבים אותם זנב לראש. ככה זה בחיבור הגרפי. אז למעלה. וקטור A נראה משהו כזה, אני משתדל לעשות את זה, נכון. Vector A נראה בערך ככה. תזכרו, בעצם, אני רק לקחתי את אותו וקטור, נכון, וקטור A, והזזתי אותו כך שהוא יכול להתחיל מהראש. אז ענב יכול להתחיל מהראש וקטור B. רק וקטור A, זה עדיין וקטור A, גם כשמזיזים את הוקטור, אנחנו לא משנים אותו. הייתי משנה את הווקטור רק אם הייתי מגדיל אותו או מגדין אותו, או אם הייתי משנה את הכיוון שלו. לכן גרפית זהו B, זהו A, ואם אני אחבר את A ל-B, נקבל את וקטור הסכום לפי זנב לראש. נעשה את זה בירוק, והוא ייראה ככה. הסכום יראה ככה. אז עבדנו עבודה קשה, ציירתי את הקווים, כל הקווים הישרים האלה, מערכת צירים, והכל כדי לחבר את שני הווקטורים האלה. הווקטור הירוק הוא A ועוד B. עכשיו בואו נראים, הווקטור הירוק הזה הוא באמת דבר כמו שקיבלנו כאן. בואו זה יצא לנו אותו דבר כמו זה. קיבלנו מינוס 1 כפול I, מינוס 1 זה כאן, ויש לנו את 6J. נצייר את זה בצבע אחר. 6J נראה ככה. צבנו את המזנב לראש, וקיבלנו משהו כזה. זה הווקטור הירוק. בגלל שלא ציירתי ציור מדויק, קשה מאוד לעשות את זה מדויק, אבל שתי נקודות האלה היו צריכות להיות כאן, אם הייתי מצייר זה, טיפה יותר מדויק. אז אולי זה קצת מבלבל עם כל הצבעים האלה, אבל כל העניין הוא שרציתי להראות לכם שניתן לצייר וקטור בצורה גרפית, ולהזיז אותם כדי להציב את המזנב לראש, ואז לקבל את וקטור הסכום, וזו דרך אחת לחבר דרך זה. או שאפשר לכתוב כל וקטור כרכיבי ה x וה-Y שלו, ואז סכום הווקטורים יהיה הסכום של רכיב ה-X והסכום של רכיבי y זאת דרך הרבה יותר אלגנטית, הרבה יותר פשוטה, הרבה פחות אפשרויות לטעות לחיבור או חיסור של שני וקטורים. אז אני מקווה שזה שכנע אתכם שהוקטור הזה הוא אכן A ועוד B, ואם לא אז אני מתנצל ואני מקווה ש... שלא בלבלתי אתכם חלילה יותר מדי. עכשיו, כשיצאנו לדרך, אני מקווה שאתם משוכנעים שהייצוג לפי ויקטוריה היחידה הוא באמת מועיל, ושנוכל להתקדם הלאה, ולנסות לפתור את אחת מהשאלות הישנות בנושא זריקות בעזרת הייצוג הזה, ואולי נוכל גם ללמוד חומר נוסף עם הייצוג הזה. אז נתראה בקרוב.